Доброго, шановне панство, ви на каналі гостім і сьогодні ми розглянемо короткий огляд карабіна М4А1, а точніше його модифікації, що ми можемо приліпити до нього для зручності роботи з ним, а також що нам буде корисно з цього. І так, почнемо наш огляд. Що я собі вчепив на М4, точніше, що я змінив тут? Перше, це я змінив накладки. Штатні я зняв, поставив собі такі від МакПул. Вони такі, як резина, але вони зручніші. І якщо ви їх знімаєте, це дуже сильно ріже руку без них. Я зняв ті, поставив ці і, по-друге, що вони легше, ніж ті штатні, що, е, що тут є. Потім я змінив пістолетну е, ручку переносу вогню собі. Хто хоче, може поставити собі під палець, але я буває тримаюся за неї так, буває так. Але кому як зручніше. Мені вона зручна. Потім шахту прийому магазину. Наступне. Це важель затворної затримки. Тобто, як він працює. Ви його підняли, вона стала на затримку. Тобто, вам не треба вже сюди нажимати пальцем. Коли вам треба стріляти, наприклад, ви заряджаєте магазин, ви на неї просто натискаєте, і вона автоматично заряджає. Також від компанії МакПул вона йде. Потім я поміняв пістолетну рукоятку. Тоже від компанії МакПул Бо чому я її змінив? Тому що штатна, яка тут була, тут є під пальці така, як скажімо, випуклість. І коли вам треба перезаряджати, ви перезаряджаєте і отут вона вам дуже сильно тисне в пальці, навіть якщо ви в рукавицях я її змінив і змінив тут ще приклад поставив сюди FAB DEFENSE ось він і він зручніший, тому що тут йде оцей наклон, скажімо так оцей кут який вам буде краще, коли ви, наприклад скинули зброю і вона вам не давить нікуди, бо там в штатному йде такий як обрубиш. І він може також натискати. І тут вона йде така прорезинена. Вона не, не ковзає по, по тілу. Так. І наступне, ще, що тут є, це... На оцій планочці, скажімо, додатковий такий речажок йде. Він трохи більший. Це все. Все, що я тут змінив, скажімо так. Так, ми зробили короткий огляд. Дякую вам за перегляд нашого відео. Можливо, хтось дізнався для себе щось корисне. Або ж дізнався, що можна приліпити до своєї штатної зброї М4А1. Залишайтеся з нами. Розвиваємося разом, коментуйте відео, можливо, у вас є якісь поради для нас, можливо, ви щось цікавіше приєднали до своєї зброї. Ставимо подобайки, якщо вам сподобалось наше відео. Дякую за вашу увагу. До побачення.